السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جينالكم بعرض جديد من عروض اتش اند ام عرضنا النهارده عرض هنعمل تجربه حيه ومباشره معاكم هنشوف ازاي هناخد خصم اضافي على الخصم الموجود على الموقع وناخد المنتج بارخص سعر ممكن نجيبه اوكي وليكن المنتج اللي معانا ده الاكثر مبيعا على موقع اتش في الفتره الحاليه لشهر سبتمبر كل اللي احنا هنعمله المنتج التوتال اللي انا هدفعه هو 238 ريال تعالوا نشوف ازاي ناخد خصم هندخل البرومو كود واحفظوه معايا ايه خمسمية وستين ايه خمسة ستة زيرو كابتال او سنور ايه خمسة ستة زيرو وقول له ضن وتفرجوا على الخصم الحقيقي اللي حصل معايا بالفعل خد ما يقارب من السبعة او ريال سعودي خصم فانا هدفع بعد مصاريف الشحن مصاريف الشحن طبعا هنا مجاني لان المنتج اعلى من 150 ريال وبعد الضرايب كمان التوتال اللي انا هدفعه على المنتج ده حوالي 270 ريال والمنتج ده زي ما انتم شايفين انا واخد منه قطعتين عشان اوريكم بس الخصم على مصاريف الشحن يعني انا ممكن اخليك قطعه واحده ممكن تخليه قطعه واحده والخصم برضك هيفضل شغال بس للاسف هتدفع بس مصاريف الشحن معنا نجرب مرة تانية هنشيل كود الخصم وهشيل المنتج من عندي تماما وهروح اتسوق عادي جدا جدا على الموقع اللي معايا انا كنت بعمل سيرش باكتر حاجة شغالة على الموقع دلوقتي دي كده كل الحاجات الاشهر واللي موجودة على موقع اتش اند ام والاكثر سحبا عليها ادي المنتج ده اللي احنا شوفناه من شوية. بختار المقاس اللي انا عايزه. وبقول ضيفه لي للسلة بتاعتي. ممكن اختار بقى حاجة تاني معاة. مش لازم اخد قطعتين منه. ممكن اشوف اي حاجة تاني مثلاً ده. وده عارض ستين ريال وهناخد عليه خصم تاني اضافي اللي موجود. هضيفه معايا. طبعا انا بختار حاجات بشكل عشوائي عشان اوريكم. ادي السلة معايا بالشكل ده. اوكي. زي ما انتم شايفين ودي توتال المبلغ اللي انا هدفعه كي بعد الديسكاونت هضيف له برومو كود او العرض اللي معايا ايه خمسه سته زيرو ايه خمسمية وستين وهقولو دون و هستمتع بالخصم اللي انا حصلت عليه وهو 45 ريال سعودي يعني توتال هدفع 183 ريال لو عجبكم كوبون الخصم من النهارده ياريت متنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس شكرا ليكم ونلقاكم مع عروض جديده من اتش